طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية فضل الله سبحانه وتعالى حيوانات بعضها على بعض وقد ذكر سبحانه وتعالى لنا العديد من الحيوانات التي ساعدت الأنبياء والصالحين في نشر دعوة عبادة الله الواحد الأحد ولكن يوجد خمسة مخلوقات وحيوانات اختارهم الله سبحانه وتعالى ليدخلهم جناته دون الباقين. فالدخول إلى الجنة حلم المؤمنين الذين يعرفون أنهم سيجدون هناك ما تشتهي الأنفس وما لم يخطر على قلب بشر وفي يوم القيامة سيحشر الله عز وجل كل شيء الانسان والحيوان والطير. وفي هذا الفيديو مشاهدينا الكرام سنتعرف على الحيوانات التي اختصها الله عز وجل بدخول جناته. تابعوا معنا. واحد ذئب سيدنا يوسف عليه السلام. فعندما كان يريد اخوه يوسف عليه السلام ان يتخلصوا من سيدنا يوسف عليه السلام ذهبوا به ليرعوا معهم الغنم ولكنهم ألقوه في البئر وأخذوا قميصه وتركوه وقام إخوته بذبح خروف لتلطيخ قميصه بالدم وذهبوا به إلى سيدنا يعقوب عليه السلام ليخبروه أن الذئب هو من قام بقتل سيدنا يوسف عليه السلام كما جاء في قول الله تعالى في سورة يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ولكن الله سبحانه وتعالى كشف كذبهم حيث قال عز وجل وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وهنا أخبر الله سيدنا يعقوب عليه السلام بأن الإخوة كاذبون لأنه كيف يأكله الذئب وقميصه سليم فقد كان كذبهم بالأمر الواضح لنبي الله يعقوب عليه السلام وليوضح الله سبحانه وتعالى كذبهم فذهب سيدنا يعقوب عليه السلام بالذئب فنطق بين يديه على سبيل المعجزة فسأله لأنه لم يكن يصدق ما فعله إخوته، وسأل سيدنا يعقوب عليه السلام الذئب، لماذا تأكل ابني؟ فأجابه ما أكلت ابنك وأبناء الأنبياء، فإنهم محرمون عليه، فأذن له بالذهاب، ونادى أولاده وقال لهم، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، فلذلك برأ الله سبحانه وتعالى الذئب من قتله لسيدنا يوسف عليه السلام ولذلك سيدخل الجنة أما المخلوق الثاني كلب أهل الكهف وذكر الكلب في قصة أهل الكهف وهو الكلب الذي رافق الفتية الذين آمنوا بالله عز وجل وزادهم الله هداية وإيمانا فهؤلاء الفتية كانوا في مدينة كان حاكمها طاغيا ظالما جبارا وكان كافرا يجبر الناس على عبادة غير الله عز وجل ومن كان يصر على عبادة الله كان يعذبه عذاباً شديداً لذلك اختار هؤلاء الفتية أحد الكهوف ليختبئوا فيه وعندما يسدل الليل ستائره يسرعون خارج البلاد حتى ينقذوا أنفسهم من قبضة ذلك الملك الطاغي وما إن وصلوا إلى الكهف حتى تفرقوا وناموا من شدة الخوف والتعب وعندما رأى الكلب منظرهم خاف أن يعثر عليهم حراس الملك فاتجه إلى فتحة الكهف وفتح يديه ورجليه معترضا طريق من يتقدم إلى الكهف ومتخذا وضعية الحراسة مرت الأيام والراعي ورفاقه وكلبه نائمين على هيئة متيقظين والحكمة من الله عز وجل على وجود الكلب مع هؤلاء الفتية هو أنه الحيوان الذي يتمتع بصحبة البشر وحماية أملاكهم وأرواحهم ولقد من الله تعالى عليه ليشاركهم تلك المعجزة الخالدة ويغفو معهم تسع سنين وثلاثمائة سنة وهو على باب الكهف لكي يحرسهم من الأعداء والحيوانات المتوحشة لذلك قد جعل الله عز وجل هذا الكلب يدخل الجنة أما المخلوق الثالث وهو نملة سليمان عليه السلام وهي نملة كانت تمشي مع قومها من النمل وحين أقبل سيدنا سليمان بجنوده يقتربون منهم فخشيت النملة أن يدوسها سليمان وجيشه فنادت قومها أن يختبئوا في مساكنهم حتى لا يحطمهم سليمان وجنوده وهم غير منتبهين لهم وعندما سمعها نبي الله عليه السلام تبسم من قولها تبسم المضحك لأن الله علمه منطق الحيوانات من الطير والنمل وغيرها فكتب الله ذلك في كتابه لحكمة يعلمها ونجى الله تعالى النمل برحمته وذكر الله كلام النملة في القرآن يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أما المخلوق الرابع وهو ناقة صالح عليه السلام وهي الناقه التي انزلها الله سبحانه على نبيه صالح عليه السلام وكانت ناقه صالح عليه السلام ايه ومعجزه باهره بلا شك في ظهورها وعلاماتها وخصائصها التي لم يعتد عليها البشر من قبل فهي ليست ناقه عاديه وانما معجزه ربانيه تشكلت على هيئه ناقه وقد كانت وجوه الاعجاز فيها انها خرجت من صخره في الجبل انشقت عنها وقيل كذلك أنها كانت ترد الماء فتشربه من دون أن يقترب منه أحد من الحيوانات وقيل كذلك أنها كانت تشرب جميع الماء في يوم ثم تسقي آلاف الناس من لبنها في يوم آخر وهذا مصداق لقول الله عز وجل في سورة الشعراء قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. على الرغم من معينة قوم صالح عليه السلام معجزة الناقة وما رأوا من آيات الله المعجزة فيها إلا أنهم كفروا بذلك كله وفي يوم من الأيام اجتمع رهط منهم فاتفقوا على أن يقوم أشقاهم بعقر الناقة وقتلها حيث تعاطى هذا الشقي الخمر ثم توجه إلى الناقة فعقرها ثم توجه القوم إلى صالح عليه السلام ولسان حالهم ومقالهم يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وما كان جواب صالح عليه السلام إلا أن توعدهم بعذاب الله تعالى القادم لهم بعد انقضاء ثلاثة أيام كاملة حيث أتتهم الصيحة في صبيحة اليوم الرابع فأصبحوا في ديارهم خامدين أما المخلوق الخامس وهو حمار العزير عليه السلام ذكرت قصة العزير عليه السلام هو وحماره في القرآن الكريم وكان أحياه الله عز وجل بعد مئة عام وكانت المعجزة عن كيفية إحياء الله سبحانه لها بعد موتها فأراد الله سبحانه وتعالى أن يليه عظيم قدرته فأماته مئة عام ثم أحياه بعد موته وسأله عن مدة لبثه فظن أنه لما نظر إلى الشمس قد لبث يوما أو بعض يوم إلا أنه لما نظر إلى حماره وجده ميتا وقد تحلل لحمه ونخرت عظامه وهو الأمر الذي يحتاج إلى سنوات طويلة وأخبره ربه عز وجل أنه قد لبث 100 عام وأراه الله تعالى قدرته في أن طعامه ظل على حاله ولم يتغير ثم أحيا الله تعالى الحمار على مرأى من ناظره بأن خلقه ونفخ فيه الروح فقام الحمار وعاد إلى الحياة كما كان فعلم العزير عليه السلام أن الله تعالى على كل شيء قدير قال الله جل ثناؤه في القرآن الكريم في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت